Ilmapiiri meidän alalla on ollut tosi hyvä. Kaikki tulee toimeen kaikkien kanssa ja aina saanut apua tarvittaessa muitakin opiskelijoita. osa on oikein mukava ja rento ilmapiiri kaikki puolet. Meidän luokan ilmapiiri on tosi ystävällinen ja tosi sosiaalisia ollaan kaikki. osa on tosi hyvä ilmapiiriä, että opettajat ja oppilaat ovat samassa veneessä tuolla meidän koulussa. Osa. Kaikki on mahdollista.